عشان نرفع فيديو على يوتيوب متوافق مع عناصر الاس او في مجموعه كده من العناصر او مجموعه من العوامل تبلغ 15 عنصر او 15 عامل العامل الاول هو التايتل الكلام ده انا هشرحه بالتفصيل كل واحد بس انا هبني الاول ثم بعد كده هفصل رقم واحد عنوان الفيديو، عنوان الفيديو لازم يكون مشوق وبيحتوي على الكلمة البحثية، وعندي موقع جميل جدا وموقع لذيذ اسمه تايتل جنريتور، تقدر هناك هنا تديله البنك ووردز أو الكلمات الرئيسية الخاصة بيك، وهو يبدأ يتنبأ لك ويبدأ يساعدك ويعمل عصف ذهني معاك في مجموعة من الأفكار الكويسة جدا للعناوين، فلو رحت هنا كده وقلت له أنا عايز عنوان بيتكلم على السوشيال ميديا، قلت له انتر بالشكل ده بيديك عدد حلو جدا جدا بص كده بيديك اكتر من 700 هيدلاين بيتكلموا على السوشيال ميديا بشكل كويس جدا جدا كل دي عناوين تقدر تستفيد بيها وتقدر تستخدمها تاخد العنوان اللي انت عايزه او اللي انت محتاجه وتقوم رايح هناك على اليوتيوب بعد ما ترفع الفيديو الخاص بيك زي ما هنجرب دلوقتي بحط العنوان في الكلمه البحثيه بحط الديسكريبشنز الديسكريبشن الخاص بيا في الكلمه البحثيه بحط التاجز الصوره المصغرة، الكاتيجوري الاند سكرين الكاردس ثم بعد كده السي سي او السبتايتلز هنشوف الكلام ده ازاي هنقدر نعمله مع بعض دلوقتي